السلام عليكم اليوم جيتكم لكم بهذه لا فيديو صباغه اه كما في هذا الاكزامبل اللي عندنا اه شعر تاعها هنايا راه دارك براون راه بني داكن وفي الاطراف راه فاتح ولكن اه الاطراف هنا راهي في الفيديو فاتحه بالبزاف ولكن ما راهيش فاتحه بهذه الدرجه بالك اه بالك الفون اللي كنت نصور اللي كنت نصور به كان فيه اللايت بلك ولكن هو راه دارك اه داكن داكن داكن في الوسط والصبغه اللي هي اختارتها هي فاتحه ما نقدروش نحطوا صبغه فاتحه بهذيك الدرجه على الشعر تاعها تخرجلنا كاع تخرجلنا شابه كيما هي اللي بغيتها فلازمنا نديروا سحب اللون عاد نمر على سحب اللون ومن بعد كينا نشوفوا النتيجه هنايا درت لها سحب اللون بون باش نقول نتفاهموا على حاجه انا هنا كنت نصبغ لها وتفكرت قلت لازم نحط لهم هذا الاكزامبل في, في اليوتيوب كيفاش كان شعرتها تاعها وكيفاش عديو المراحل هذيك فوتو عليها وكيفاش الصباغه اللي عت من منهم والريزلت هذه او مون منها اللي تصبغ شعرها في البيت او عطوها فكره كما هنا صبغت لها سحبت لها اللون شعرتها ولكن انا ننصحكم نيوت تسحبوا اللون تاع شعركم عند اخصائيه في الصالون تكون تكون مختصه بالشعر وكاع وتسحب لكم اللون تاع شعر تاعكم لانه مش ساهل تصبغوا تسحبوا اللون تاع الشعر تاعكم في البيت ولكن إيدة اضطريتي إيدة اضطريتي تعمليه دونك انا يعني ضد هذه الفكره ولكن إيدة بغيتي تسحبي الشعر تاعك في البيت كيله من بودرة داع التفتيح مع داع التفتيح زائد كيلتين من the developer للأكسجين أنا استعملت هنايا عشرين فولم ولكن تسحب ش تسبرغي شعر تاعك بال بالخادت اللي عنا تسحب لهم وتدخل الجودور عشت دقائق خمسطعش دقيقة هما الآخرين هما التوالة لأنه يخدو بالخف ويخرجون الألوان المزعجة متخافوش تخافوش لأنه كانت مقبل سابقة شعارها آه فيخرجون تلك الألوان كما أنا هنا سباير اللي اخترتهم اخترت ثمانية من لغيار إكسيلونس اختار قلو معي ثمانية علبة من ثمانية إكسيلونس زائد سبعة نقطة واحد اللي هو أشقر متوسط رمادي زائد استخدمت لها شويه من هذه اختياريه باش تخرج لنا هذه اللمعات تاع ال تاع زائد البلو صبغه زرقاء تكون 1 سنتيموان نصف حوالي 1 سنتيموان نصف من الصبغه المصححه زرقاء وخلطهم هي تنجم تدي فيها تنجم ما فيهاش ولكن اذا ضفتيها راح تمد لك ذيك اللمعات تاع الكوري تخرج لنا شابه ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو ولكولاغ ان شاء الله هي بتكون عجبتكم لانه خرجت بزاف في الصويرة هنا على بليشة على خرجت كيما هاكا ولكن هي خرجت شابهم اوكي لكن عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة التاعي سبسكرايب ولايك وشير باش نزيد المدلكم افضل وأفضل. اوكي باي